Валерій Стройнов своє життя пов'язав зі службою у пожежній охороні. Саме за професійною ознакою потрапив до Чорнобильської зони. Сьогодні йому 66 років, і він продовжує працювати, очолюючи пожежну охорону одного з миколаївських підприємств. На Чорнобильській станції Валерій провів півроку – з квітня 1989 року. Я працював на першому і второму енергоблоках, обеспечив пожежну безпеку на цих об'єктах. То это, это контроль огневых работ, режим курения, вот, при, при проведении ремонтных работ, которые техни, технологически проводились э, по обслуживанию оборудования и самой станции. То есть я за этими вещами должен контролировать, чтобы не произошло загорание или пожар. Валерий из Чернобыля привез одне фото. Я, честно говоря, сам удивлен, как у меня получилось она, потому что э, пленка, как правило, там э, не выдерживала. Вот, поэтому это так... Просто удачі Під час служби на Чорнобильській АЕС Валерію було 33 роки. Про загрози знав, але завдяки молодому віку та дотриманню вимог безпеки проблем зі здоров'ям тоді не відчував. Ті рекомендації, які були нам дані, значить, не передигатися, допустим, по пересеченій місцевості, значить, по грунтовым, значит, каким-то дорогам, не есть и фрукты, которые, допустим, там в Чернобыле самом росли, потому что там это маленький городок такой районный, и вот я как раз попал с, с апреля по сентябрь, да, то есть этот период, когда если все цветы, вернее, все сады, которые там есть в частном секторе, они цвели буйно так, много там фруктов, груши, яблоки, причем такие красивые были, и скажем так, вот растет оно, да, вот оно, вот как бы его сорвал бы и съел, бы, да, кажется. Наскільки воно таке красиве. Ну звісно, нікому. Згодом перебування у зоні відчуження такі давалося в знаки. Але Валерій стежить за здоров'ям і фізичною формою. Навіть не цікавиться, які є сьогодні для нього соціальні програми. Це і дієта, це режим питання, це образ життя, так сказати, в плані фізичної нагрузки. Тобто, це все має значення. Федір Бондар, Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаїв.